સૌ મિત્રોને મારા નમસ્કાર માય સેલ્ફ ડૉક્ટર એમ બી વેકરિયા લેકચરર ડાયટ ફોર આ વિડીયોમાં આપણે ટેટ અને ટાટની પરીક્ષામાં ઉપયોગી પેડાગોજી જે છે બાર પ્રકારની એમાંની એક એક્સપેરિમેન્ટ બેઝ પેડાગોજી છે એના વિશે તમને હું સમજાવીશ ત્યારબાદ પાઠ આયોજનનો નમૂનો એના વિશે પણ થોડું સમજાવીશ અને હર્બર્ટ સ્પેન્સર દ્વારા જે પંચપદી છે आप जुशु तो शिक्षक पर्व अंतर्गत शिक्षक मित्रों ने जो तैयारी करने चर्चा करे अपने शिक्षक पर्व अंतर्गत बार पेडागोजी सीआरसी बीआरसी मित्रों शिक्षकों द्वारा लेकिन प्ले बेज बीज स्टोरी टेलिंग डिस्कवरी बेज इंटरेक्टिव क्रििएटिव टोय बेज टेक्नोलॉजी बेज आईसी टी बेच लेक्सबुक सेंट्रिक सब्जेक्टिव इंटीग्रेशन एन्जोयबल एक्टिविटीज बार नंबर एक्सपेरिमेंट बेच आ बार पेडागोजी uh, शिक्षक पर्व अंतर्गत लेवाई आ वीडियो में आप इनोवेटिव पेडागोजी अंदर एक्सपेरिमेंट बेज एना विषय uh, एक्सपेरिमेंट कर हूँ आ वीडियो अंदर बतावा जाइ रो छुँ તેને તજન કહે છે એજ્યુકેશન કોલેજમાં તાલીમાર્થીઓ પોતાની તાલીમ દરમિયાન આ પ્રકારનું આયોજન કરે છે તેને પાઠ આયોજન તરીકે ઓળખે છે પાઠ આયોજન લેખિત સ્વરૂપમાં હોય છે તેમાં પાઠના સમયગાળાની પ્રત્યેક ક્ષણનો વિચાર કરીને આયોજન કરવાથી સમયનો સાર્થક ઉપયોગ કરી શકાય છે શાળામાં કામ કરતા શિક્ષકો લેખિત સ્વરૂપે આવું આયોજન ન કરતા હોય તો પણ પોતાના અનુભવના આધારે તેઓ તેનો મનમાં વિચાર કરી લેતા હોય છે અને તેનો ત્વરિત અમલ કરી શકતા હોય છે આમ અનુભવી કે તાલીમી પ્રત્યેક શિક્ષકને માટે તાસ આયોજન અનિવાર્ય તો છે જ પરંતુ તે ચોક્કસ લેખિત સ્વરૂપમાં જ હોવું અનિવાર્ય નથી તેમ છતાં તેનો અર્થ તેવો તો નથી જ કે અનુભવી શિક્ષકોએ લેખિત આયોજન ન કરવું જોઈએ જોકે તાલીમી શિક્ષકો માટે આવું આયોજન કરવું ફરજિયાત હોય છે ઓછા અનુભવી શિક્ષકો માટે પણ તે ઈચ્છનીય છે તાસ આયોજનનું સ્વરૂપ તેના મુખ્ય ઘટકો દ્વારા સ્પષ્ટ થઈ શકે તાસ આયોજનનું સ્વરૂપ તેના મુખ્ય ઘટકો દ્વારા સ્પષ્ટ થઈ શકાશે એકમ હોય છે એકમને અનુલક્ષીને સામાન્ય હેતુઓ વિશિષ્ટ હેતુઓ શૈક્ષણિક મુદ્દાઓ શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ વિદ્યાર્થીની પ્રવૃત્તિઓ શૈક્ષણિક ઉપકરણો સંદર્ભ સાહિત્ય મૂલ્યાંકન પ્રવિધિ અને કૃષ્ણફલક નોંધ વિશે विचार करने तास मिख्य हेतु तथा विशिष्ट हेतु सीद्ध करने तासमा सिद्ध थी सके ते ते विशिष्ट हेतु लक्षी आयोजन करवे वास्तविक निवड़े आवा हेतु विद्यार्थी कक्षा ने सुसंगत हो जरूरी है ત્યારબાદ આ માટે તે એકમ અંતર્ગત ક્યાં કયા મુદ્દાઓ અને રજૂઆત કરવી જરૂરી છે શૈક્ષણિક મુદ્દાઓની પસંદગી નિર્ધારિત સામાન્ય અને વિશિષ્ટ હેતુઓની સિદ્ધિ માટે જરૂરી અને પર્યાપ્ત હોય તે પ્રમાણે કરવાની હોય છે પૂર્વ નિર્ધારિત શૈક્ષણિક હેતુઓની સિદ્ધિ માટે ઉપયોગી તેવા શૈક્ષણિક મુદ્દાઓની વર્ગ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં અસરકારક તેવી શૈક્ષણિક પદ્ધતિ તથા પ્રયુક્તિઓ અને પ્રવૃત્તિઓની પણ પસંદગી કરવામાં આવે તો આયોજન અસરકારક નીવડે છે શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓ પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રવૃત્તિઓની પસંદગીમાં જે તે શૈક્ષણિક મુદ્દા માટે તેની અસરકારકતા વિદ્યાર્થીઓની તેમાં સહભાગી થવાની યોગ્યતા અને શિક્ષકની પોતાની તેનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતાને ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે વર્ગ વ્યવહારનો વિચાર કરતા વિદ્યાર્થીઓ ભાગીદાર થવાનું છે તે પણ વિચારી લેવામાં આવે છે તે તથા પાઠના અંતે શૈક્ષણિક હેતુઓની સિદ્ધિ કેટલા પ્રમાણમાં થઈ તેની ચકાસણી કરવા માટે મૂલ્યાંકન પ્રવિધિનો તેમજ કૃષ્ણફલક નોંધનો પણ વિચાર કરી લેવામાં આવે છે ફલક નોંધ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓએ કયા મુદ્દા આ બધી બાબતોનો વિચાર કરવા માટે શિક્ષકની પાસે તે બાબતો અંગે વિગતપૂર્વક સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે વળી તે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને સારા પાઠ આયોજન કરવાની કાર્યક્ષમતા પણ ते नामा होई ते तेटलू जरूरी है प्रस्तावना जो है, शिक्षक वर्ग प्रवेश करें तरह एकम निक्षण हो एकम विषे विद्यार्थी अभिमुख जरूरी बने छे। सारा शिक्षण कार्य मे विद्यार्थी तत्परता जरूरी है विद्यार्थी के एकम की चर्चा में शामिल तत्पर बने તે દિશામાં તે વિચારતો થાય અને તેને લગતી પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેવા માટે તૈયાર થાય તે માટે કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિને પૂર્વ તૈયારી પ્રસ્તાવના કે વિષયાભિમુખ જેવા નામોથી ઓળખવામાં આવે છે આ માટે શિક્ષક જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તેનાથી શિક્ષકને વિદ્યાર્થીનું પૂર્વજ્ઞાન અને વિદ્યાર્થીને નવા એકમ શીખવા માટેની ક્ષમતા અંગે પણ જાણ થઈ જાય છે જેથી તે આગળની પ્રવૃત્તિને સફળતાપૂર્વક પ્રયોજી શકે છે વિદ્યાર્થીઓને પૂર્વ અનુભવ પરથી તેને એકમ તરફ લઈ જવા માટેનું આ મહત્વનું સોપાન છે આના માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે આ માટેની પ્રવૃત્તિ સાહજિક હોય અને તેમાં કૃત્રિમતા કે અસંબંધતા ન હોય તે જોવું જોઈએ પાઠ આયોજન શિક્ષકના પક્ષે ખૂબ જ કુશળતા માગે લે છે અને એ માટે અધ્યાપન વિષયનો એ જ્ઞાતા હોવો જોઈએ ઉપરાંત મનોવિજ્ઞાનનો પણ સારો જાણકાર હોવો જરૂરી છે આ ઉપરાંત અધ્યાપનની નૂતન પદ્ધતિઓ પ્રવિધિઓ પ્રયુક્તિઓ વગેરેથી જાણકાર હોવો જોઈએ તથા તેની પાસે મૂલ્યાંકન પદ્ધતિઓનું જ્ઞાન પણ અપેક્ષિત છે હવે જોઈએ પાઠ આયોજનની હર્બર્ટ સ્પેન્સરની પંચપદી પદ્ધતિ પહેલા ખૂબ જ પ્રચલિત હતી જેમાં કહેવાય ત્રીજું સોપાન વિષય નિરૂપણ ચોથું સોપાન મૂલ્યાંકન અને પાંચમું સોપાન સ્વાધ્યાય કે ગૃહકારી પેલું સોપાન જોઈએ પૂર્વ તૈયારી કે પૂર્વ જ્ઞાન કે વિષય પ્રવેશ પૂર્વ તૈયારીને બીજા શબ્દોમાં વિષય પ્રવેશ કે પૂર્વ ચકાસણી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે જે વિષય વસ્તુ શિક્ષક શીખવવાનો છે તે અંગે બાળકો શું જાણે છે અને તે વિષય વસ્તુ અંગેના તેમના પૂર્વ જ્ઞાનને કેવી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે તે અંગે શિક્ષકે વિચારવું જ રહ્યું જો પૂર્વનો ઉપયોગ કરી વિષય પ્રવેશ કરવામાં આવે તો વિષય વસ્તુ પરિચિત પ્રવેશ કરવો જોઈએ જેથી શિક્ષણ કાર્ય સફળ અને સરળ નીવડે છે અને વિદ્યાર્થીઓ વિષયાભિમુખ થાય છે પૂર્વ તૈયારીના સોપાનમાં વિષય પ્રવેશ માટે ઉપયોગમાં લીધેલ પ્રયુક્તિની નોંધ કરવામાં આવે છે थन विषया द्वारा शिक्षक शब्दों में विद्यार्थी समक्ष रजू करे आ विधान ने हेतुकथन कहवा द्वारा विद्यार्थी आज शीखा महिति मेरे ત્રીજું સોપાન જોઈએ વિષય નિરૂપણ સમગ્ર પાઠનો આધાર અને પાઠ આયોજન વિષય નિરૂપ વિષય નિરૂપય વસ્તુ જે હેતુઓ સિદ્ધ કરવાના હોય તે અહી નિશ્ચિત કરવામાં આવે છે એ માટે શિક્ષક યોગ્ય પદ્ધતિ અને પ્રયુક્તિઓનો ઉપયોગ કરી યોગ્ય અભિગમ દ્વારા વિષય વસ્તુની સચોટ રજૂઆત करपान मूल्यांकन शिक्षक करेल हेतु कथन तक विषय निरूपण द्वारा विद्यार्थी के विषय वस्तु पर पकड़ मेवे विषय वस्तु के पचाई शक्या હેતુઓની સિદ્ધિ કેટલે અંશે થઈ છે શીખવાડેલ એકમની સમજ કેટલી છે તે સમગ્ર પ્રશ્નોનો જવાબ આ સોપાન આપે છે અહી શિક્ષકે પ્રશ્નો અને હેતુલક્ષી પ્રશ્નો દ્વારા ચકાસણી કરી વિષય વસ્તુ પર વિદ્યાર્થીની પકડ હેતુઓની સિદ્ધિ શીખવાયેલ એકમ અંગેની સમજ વગેરેની માહિતી મેળવવામાં આવે છે ખ્યાલ રહે કે પૂછેલ પ્રશ્નો એકમ બહારના હોવા જોઈએ નહીં પાંચમું સોપાન સ્વાધ્યાય ગૃહ કાર્ય શીખવાડેલ એકમ વધુ દડ કરવા મૂલ્યાંકન બાદ વિદ્યાર્થીઓને એકમ માંથી બે પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખી લાવવાનું કહેવાય છે કે કૌશલ્ય આધારિત હોઈ શકે છે જેની નોંધ પાઠ આયોજનમાં કરવામાં આવે છે હવે મિત્રો આ વિડીયોની અંદર આપણે લેસન પ્લાન જે છે એનો નમૂનો જોઈશું તો મિત્રો અહીંયા પાઠ આયોજનનો નમૂનો એક મૂકવામાં આવ્યો છે જે શિક્ષક પર્વ ઉજવણી અંતર્ગત તમામ શિક્ષકોને એક ડેમોલેશન આપવાનો છે પાઠ આપનારનું નામ અહીંયા લખવાનું છે હોદ્દો સંસ્થાનું શાળાનું નામ પછી વિષય વિષય વસ્તુનું નામ ધોરણનો કુલ સમય અને તારીખ ત્યારબાદ લર્નિંગ આઉટકમ્સ શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ ઉપયોગમાં લીધેલ પેડાગોજી જે બાર પ્રકારની પેડાગોજી છે એમાંથી કોઈ પણ એક પેડાગોજી અહીંયા લખવાની છે શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓ શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓ ગણિત હોય તો આગમન નિગમન પદ્ધતિ ફોર એક્ઝામ્પલ વિજ્ઞાન હોય તો પ્રયોગ પદ્ધતિ નિદર્શન પદ્ધતિ શૈક્ષણિક સાધનોની વિગત અહીંયા લખવાની છે पेक्षित पूर्वज्ञानी तपास त्यार्य हेतुओ विशिष्ट हेतुओं हेतुओं में ज्ञान समझ अर्थग्रहण उपयोगन कौशल्य अभिव्यक्ति तरबाद सहायक सामग्री संदर्भ तरीके जे कोई पुस्तक लीध गूगल लिंक अपेली होते लेखन संपादन ને પૃષ્ઠ ક્રમાંક પ્રાથમિક સંદર્ભ ની વાત પણ અહિયાં કરવાની છે ત્યારબાદ જે અપેક્ષિત વર્તન પરિવર્તનની વિગત શૈક્ષણિક મુદ્દાઓ શિક્ષક પ્રવૃત્તિ અને વિદ્યાર્થીની પ્રવૃત્તિ એ જ રીતે બીજા પેજમાં સામે એ રીતે આવશે नीचे जुए तो विद्यार्थी कक्षाए मूल्यांकन योजना प्रश्न स्वाध्याय कांगख अने उपयोग में लीधेल पेडागोजी कापा कार्य करने निरीक्षक नोंद शिक्षण कार्य विशिष्टताओ शिक्षण कार्य अंगेना सुधारा लक्षी सूचना पाठ आप द्वारा पाठना संदर्भ में आत्मनिरीक्षण के पोताूल्यांकन मुद्दा होना छे। सही अम अः ते नोट करने नमूनो आ, आ विडियो अंदर पाठ आयोजन नो नमूनो डिस्क्रिप्शन में लिंक मुक बार पेडागोजी छे। एमनी पन लिंक मुकमी है हर्बर्ट स्पेन्सन पंचपदी है तो एमीरियल एम पीडीएफ लिंक अह मुक मित्रों जो आप एक डेमोलेशन तो विषय है विज्ञान धोरण आठ વિષયાંગ ઘનતા અને સ્થિરતા આ વિષયાંગ તો વિષયાભિમુખ થયા પછી લખવાનું હોય છે તારીખ વીસ નવ બે હજાર બાવીસ તમે જે જોઈ રહ્યા છો તે હેતુકથન જેને વિષયાભિમુખ આપણે કહીએ છીએ તેમના પ્રશ્નો અહીંયા મેં બ્લેકબોર્ડ ઉપર લખીને રાખ્યા છે तो ए तर चार प्रश्नों पूछी प्रवेश कर पूरा वक्य जवाब आपस पेलो प्रश्न पृथ्वी नो एर टका भाग को भाग रोके ત્રીજો પ્રશ્ન હલકી વસ્તુ પાણીમાં શા કારણે તરે છે હલકી વસ્તુની ઘનતા પાણી કરતા ઓછી હોય છે એટલા માટે એ તરે છે હલકી વસ્તુ પાણીમાં ઘનતાના કારણથી તરે છે એક્સેલન્ટ તો મિત્રો આજે આપણે ઘનતા અને સ્થિરતા વિશે અભ્યાસ કરીશું સ્ટીમર હોય 500 टन ના એક મિલિયન ટન ના જો એને એન્કર નાખવા બનાવ એન્કર જોઈએ છે ને એન્કર આ ફૂટા વાળો ઈ નો નાખવામાં આવે તો ભી પાકિસ્તાનમાં રહેલું સ્ટીમર આયા એનો જવાબ જોઈએ બી સામાન એટલે માટે નું એક્સપેરીમેન્ટ બરાબર તો આવો તમને આ તમને પાત્ર ફોરી ગઈ છે હવે તેરા તમે એક્સપેરીમેન્ટ માં કયા કયા સાધનો જોઈ એની લિસ્ટ લખો પાંચ નંબર 1 સાધનો નું નિદર્શન તો આ આ બી કરજે कोई हलती वस्तु तरती वस्तु बराबर आप प्रश्नो जवाब मेलवा પાણીમાં રહેલી વસ્તુ કિનારે શા માટે બરાબર તો બરાબર ઓકે હવે આ દળી લો દડીને એમાં હજી થોડુંક નાખો પાણી એટલે આ લોકો દેખાય બધાને દેખાય છે ને હા દેખાય બરોબર હવે એ દળીને નાખો તો કદાચ સેન્ટર માંડી રહી જાય કરવા છતાં પણ એટલે આપણે करवा छता सकता नहीं। बराबर नहीं। नाम के हमें ग्लास मे उत जा દળીની મેળે વચ્ચે આવવી જોઈએ આવી ના राष्ट्रपति जयरे ग्लास मे तर पानी सपाटी नो आकार केवर्गो <laughs> <आकार. laughs> ग्लास म रहेलू पानी सपाटी अंतर गोड़ी ब्रह्मांड नह्मा कोईप वस्तु पाची सपाटी पर स्थिर थे आ जनरल निम પાણીમાં પડેલી કોઈ પણ હતી એટલે સપાટીની હાઈટ કેટલી ઊંચી હતી ને તો દળી એની કિનારી ઉપર ધરાર ખેચાતી હતી કારણ કે એને ક્યાં સ્થિર થવું હતું એ કે ઊંચા ઊંચું શું છે તો એની કિનારે બરાબર स्थिर सपाटी पर गाकड़ू कोई पानी બરાબર તો એ ક્યાં આવશે કિનારી પર એટલે જનરલ નિયમ આ થાય કે સમુદ્રમાં લખો સમુદ્ર એની કિનારી એની ઊંચામાં ઊંચી સપાટી